Jsou okouzlující a děsivé zároveň. Přitahují nás a přitom se jich bojíme. Řeče o sopkách. Jsou to takové spojnice mezi žhavým nitrem země a jejím povrchem. Většina sopek se nachází na střetu litosférických desek. Zde je zemská kůra zeslabená a magma, tedy roztavená hornina, se může s nás dostávat na zemský povrch. Sopky tak najdeme v oceánu i na pevnině podél zlomů zemské kůry. Řada sopek se vyskytuje v blízkosti středooceánských hřbetů. Jiné vybuchují nad subdukčními zónami. To jsou zóny, kdy se jedna deska podsouvá pod druhou. Nejvíce sopek je soustředěno v takzvaném ohnivém kruhu kolem obřeží Tichého oceánu. Nachází se zde asi 450 sopek a odehrává se tu 90% všech zemětřesení. Zvláštním případem jsou sopky, které vznikají na horkých skvrnách. Ty tvoří schluky sopečných ostrovů i mimo hranice desek. Tak vznikly například Havajské ostrovy. Magma je žhavá tekutá hmota, vycházející ze zemského pláště. Jak? To si ukážeme zde. V hloubce obsahuje magma sopečné plyny. Ty unikají puklinami, dokud mohou. Poté začne magma stoupat směrem vzhůru sopečným jícnem. Stoupá a stoupá a v momentě, kdy se dostane do vrcholové části sopky, dojde k erupci. Takhle vypadá pravá sopečná erupce. Mraky popela mohou dosáhnout výšky až 10 km. Rozlévá se tu v proudech láva a odlétají kusy horniny. Zkrátka, už tu není moc bezpečno. Tyhle sopečné erupce mohou trvat minuty, hodiny, ale i dny či týdny. Takže radši pryč odsuď. Stoupá a stoupá a vypnu se na